Jeg hedder Amanda, jeg løs på mit andet semester. Jeg var en af de personer, som slet ikke vidste, hvad jeg vil læse. Jeg valgte erhvervsjure, fordi jeg synes, det lå som en spændende uddannelse. Mit råd er, at man bare skal kaste sig ud i det. Man kan aldrig være 100% sikker, og det er helt okay. Jeg kan hjælpe med, hvordan det er at gå fra gymnasiet til universitetet, og hvordan studiemiljøet er her.